У каталозі найвідомішої звукозаписної фірми «Грамофон» записано, що у жовтні 1910 року у Кельні звукорежисер Артур Кларк записав на матрицю виконання народного гімну «Ще не вмерла Україна». Тоді співав у супроводі оркестру Модест Менцинський. Це був перший запис – нашого гімну на звукову доріжку. Дякую за